כן, אתם מסיימות היום את קורס nlp במודיעין, איך אתם חשות? סיפור בענה ועוד שם שעמדנו בתחשת בכל המשימות אני לקחתי את מאוד לצד היישומי אני משתמשת הרבה מאוד בעיונות השימושיות של nlp ומסגרת ההזדה בכלל עם של nlp זה הפח לי אטפל. מה שראיתי בנית החדר שיבניתי, בעבודה, ברוח ה-NLP, הנוחות היוצאים, כל, כל האוקמי, החזותי, האשמיותי, החושיתר. כן, כן, כן. זה, אנחנו, זה, איכות החיים, זה, שלי, זה, זה, זה, את זה, זה, שיותר זה, זה, זה, של ה-NLP, זה, יש של יש שלי ברגע שיש לאדם יש יש יש יש יש יש יש תחילת הדרך יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש אני הולך למקום היישומי אחרי כל לימוד תיאורטי אנחנו גם תרגלנו כמובן שראינו הדגמה של אסדד שמוד מאוד עזורה למה אחתה לתרגל לזעד בעצם נתנו לנו את התחילים להמשיך ולהשתמש ב ביום-יום לחוות אותו ולהנות ממנו ולעזור לעצמנו ולאחרים שכדאי להפיץ את הטכניכות ואת השיטה ואת הדבר אחד אצל ברגע של הצעירים יש את הכלים הנכונים, אז הם יכולים <ש> <לסלולת> <ש> <בעצמם> <ש> את עצמם את החיים הנכונה עבורם ולמצאות את <הצעירים> הדברים הם מאוד מאוד חשובים לכל אחד. אין אין פי זו שפה שאני חושבת שכולם ידאגו אותה ונתמיעו אותה אז איך אמר החכם הזה שהמקסימום רגעים שאנחנו חיים אותם נוכל למקסם אותם בהמון שמחה, בהמון אבנה, בהמון הסתכלות אחרת על דברים ופשוט שפה נפלאה שיכולה לעבוד לכל אחד כמו שנאמר ב אפשרי בעולם אפשרי אזורי כל אחד יכול כל אחד יכול ללמוד כל אחד יכול להצליח כל אחד יכול לחיות את החיים שלו בחיים הרבה יותר טובה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ‫-תודה. <תודה>